સર્વે દર્શક મિત્રોને મારા નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે ટીએલએમની મદદથી વિજ્ઞાન ધોરણ નવનું ગતિના નિયમોનું પ્રકરણ સરળતાથી સમજીશું આપની સ્ક્રીનમાં દેખાય છે તે તો કે વુડન ફ્રેમ વુડન સ્ટેન્ડથી બનાવેલું એક ખૂબ જ સરળ પણ ખૂબ જ ઉપયોગી ટીએલએમ છે જેની મદદથી આપણે ગતિના ત્રણેય નિયમોનો અભ્યાસ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ ટીએલએમની બનાવટમાં લાકડાના સ્ટેન્ડ ઉપર બે સમાન દળના લાકડાના સ્લેબ તો કે સમાન લંબાઈની દોરી વડે ગોઠવવામાં આવેલા છે આપ જોઈ શકો છો કે બંનેવું સ્લેબનું વજન સમાન છે અને તેઓ સમાન અંતરે સ્ટેન્ડ ઉપર લટકાવેલા છે અને બંને દોરીની તો કે લંબાઈ પણ સમાન જ છે હવે જોઈએ ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ બાહ્ય બળ વગર જે મૂળ સ્થિતિમાં હોય તે જ સ્થિતિમાં રહે છે સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહે છે અને ગતિશીલ પદાર્થ ગતિમાં જ રહે છે જ્યાં સુધી તેને કોઈ બાહ્ય બળની અસર થતી નથી આપણે જોઈએ કે પહેલા આપણે એક સ્લેબ લઈએ છીએ એને આપણે તો કે બળ આપીએ છીએ તો તે સ્થિરતામાંથી ગતિશીલતા તરફ જાય છે જ્યારે આપણે એને બાહ્ય બળ વડે રોકીએ છીએ ત્યારે તો કઈ ગતિશીલમાંથી સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારબાદ હવે આપણે ન્યૂટનનો બીજો નિયમ એટલે કે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ પ્રવેક છે એ બળના સમ પ્રમાણમાં હોય છે અને દળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે જોઈએ જ્યારે આપણે એક જ સ્લેબને બળ આપીએ છીએ ત્યારે તેનો પ્રવેગ અને ત્યારબાદ આપણે બંને સ્લેબને ભેગા કરીશું અને ત્યારે સમાન જ બળ આપીશું અને ત્યારનો પ્રવેગ બંનેની આપણે તુલના કરી શકીએ હવે જ્યારે આપણે બંને જોઈશું કે અહીંયા આપણે રબર બેન્ડ વડે બંને સ્લેબને જોડી દીધા અને એટલું જ બળ લગાડતા તો કે તેનો પ્રવેગ તેની ગતિ ઓછી થઈ જાય છે અહીં આપણે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ સિદ્ધ થાય છે એટલે કે પ્રવેગ એ બળના સમપ્રમાણમાં અને દળના તો કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે ત્યારબાદ ન્યૂટનનો ત્રીજો અને અતિ મહત્વપૂર્ણ નિયમ એટલે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્ય અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે તો મિત્રો જોઈએ કે જ્યારે આપણે एक स्लेब ने थोड़ी ऊंचाई थी मूकसूँ तरहत्वाकर्षण स्लेब पर अथड़े ए आघात करते जवाब बीजा स्लेब पर पहला स्लेब पर प्रत्याघात लगे अँ न्यूटन गति तीजो नियम सिद्ध थाइम आघात अच्छा प्रत्याघात बड़ूल्य सामन हो परंतु દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે તો મિત્રો આજે આપણે ન્યૂટનની ગતિના ત્રણેય નિયમ સરળતાથી સમજ્યા ટીએલએમ વડે તો હું આશા રાખું છું કે બધાને આ વિડીયો ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે ટીએલએમ ખૂબ જ પસંદ આવ્યું હોય આભાર